Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ворожого поплічника, який поширював про пропаганду та відкрито підтримував ворожі дії окупантів. Зокрема, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення Ахмат, більше відомого як ОМОН Росгвардії у Чеченській Республіці. За даними слідства, в липні цього року мешканець Сєвєродонецька переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі Сходу. Перебуваючи у місці проживання тимчасово переміщених осіб, він почав активно російську пропаганду. Баганду. Зловмисник відкрито підтримував повномасштабне вторгнення РФ, водночас стверджував, що саме сили ЗСУ знищують міста Сходу. Зокрема, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» Розгвардії у Чеченській Республіці. Я хочу воювати з хохлами. Я хочу боротися з шайтанами, з демонами. За чим це робити? Кадиров би потрапити на прийом. Все ему рассказать, сказать, дайте мне обучение, я готов воевать. Кажу, что я не, ненавижу украинцев, что это шайтаны, демоны Выполни, выполнить свой долг для вас. Это дать мне возможность бороться с ними. Вами На підставі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винним за частиною 1 та частиною 3 статті 436 Прим-2, тобто за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників, та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Заходи з викриття та розслідування злочину проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.